Alltså, enligt kartan ser det ut att vara någonstans mellan 26 och typ 37 alnar kanske mm, Varför är det så osäker? Nej men, om ni kommer fram och kollar här eh, Så ser ni att här så är kartmarkören böjd Ja, varför en den då? Nej men man gjorde det så förut i tiden när man, när man upptäckte att jorden var rund Så anpassade man alla skalor och längder och böjde dem mm. Nej det är ingen idé att jag tänker på mycket på det Nej, det här spelar ändå ingen roll. Vi är framme till tomten, och jag får äntligen träffa honom. Ja, och jag är verkligen så taggad. Hörni, jag tror att det är typ, typ, typ exakt här. Den matleveransen här. Jaha, hjälper mig. med honom. Mm. Fast jag ser ju varken någon mat eller hem. Men hörni, tänk om det är så att maten inte kan leverera hit Johanna, man får inte säga sådär då Mathem kan leverera var som helst, när som helst Men vart är de då? Men, men var är det där? Ah. Ah, han kommer ja. Oj, oj, oj Åh, ah. ah. oh, att jag ens tvivlade Ja, man måste tro Mathem levererar alltid Från högsta berg till djupaste hav Mathem. Det är, det, är, det är något fel. Något fel? Vad menar du? Mathem gör du några fel. Är det något som saknas eller vad Nej, vi har fått en, en kakburk och en lapp. Vad står det? Här får ni lite gott hembakat fika på köpet. För vi älskar våra kunder. Men oj, vad snällt då de. Och vi älskar ju verkligen dem också. Ja, Mathem är fan den bästa mataffären av alla. Jag tror det är bästa företaget totalt. Alltså. Verkligen. Men jag tycker vi borde äta dem här när de fryser. Fika paus! Siri, var är du? Jag är här oh Gud, det måste typ vara så sent Vad är klockan Siri? Klockan är En uppfinning <laughs> Den var bra Jag borde typ posta den, mig om att eh, Lägga ut det skämtet i våran Siri Bra Spela whale sounds Spela white sound så jag kan sova nu. Tack. Mm. Och är jag ens här? Och är ingenting någonstans? Vad oh, ska jag göra då? Vad är det här? Det gick verkligen så om av kommer lagen så att de kan skjuta sina brott så här uppe. Han ni, har ni tänkt på att det träd här? Men det är säkert bara för att komma på Jo, det är rimligt ju. Men alltså det finns inga träd på Nordpolen, det är bara is Fast det tror jag global förändring Nej men alltså det är bara is, det finns ingen jord under, det är bara... oh. Titta, vad är det där? det är ju Kom så skyndar vi oss oh, oh, oh! Men vänta, vad, vad är det här för ruckel? Jag alltså vi har kommit hela vägen hit för det här. Det, det, det, det, är, jul, det är julmagi, det måste det vara. Tomterverkstad, den har liksom, den är gömd bakom en dold fasad. Fast varför skulle man gömma en verkstad? För att man inte vill ha gäster. Och inte vi gäster då? Alltså jo, men det, det är inte samma sak. Vi, vi kommer hit av en god anledning, vi ska ju rädda holken. Och ta ett foto för att få vår examen. Det är också, just det. Ska vi knacka på eller bara gå in? Alltså det är ganska okrevligt att inte knacka, känner jag. Men det är ju inte olagligt. Nordpolen är internationellt territorium. Det är inte direkt olagligt i Sverige heller. Nej, men hur kommer det sig då att jag blev häktad när jag gick in i Oles hus? inte ditt utfönster och, och klättrade in? Jo, men jag knackade inte. Jag knackar. Hallå. Sånt den? Är du hemma? Nej, nu inte. Ah. Ja. det. Ska. Vi ska. ska vi. Ja, Fuck, jag måste få ringa och kom. Eller? Jag tror att det skulle vara mycket större. Det här ser inte ut som någon sån tillbaka, så. Jag Är du säker på att vi kommer kommit rätt, Emil? Alltså, självklart är vi rätt. Det finns inga andra hus på flera mil. Men vart du alla nissar? Och presenterna? Och var är tomten? Men, chilla lite. De har säkert varit Vi kan ju kolla runt lite. Här! Jag vad kommer här härnäst? Det är så spännande, alltså vad, vad betyder alltihop? Jag vet inte, varför liksom, tom, vart tomten och vart är nissarna? Och varför var Magnats lag i hans verkstad? Och jag vet inte, och Olle, alltså, vad var dokument han hittade? Var det något sorts uppköp av Tomte AB? Jag, jag, jag vet inte, ja, jag, jag vet veta vad som händer härnäst! Kan vi inte se, kan vi inte se i nu? Du, du vet att vi inte kan göra det. Jag vet, men vi kan öppna luckan, vi kan öppna luckan. Det, vi kan öppna tangentluckan, ja. Här ska vi se oh. Det är ju det dokumentet igen Va Vad betyder det ens? Jag vet inte, men vet du Jag tror vi absolut skonflerat på det i morgondagens ja, avsnitt De kan inte låta mig vänta mig en dag Nej, till det kan de inte göra ja, Så vi väntar då. Hej Hejdå, Hejdå.